السلام عليكم كيف الحال شو اخباركم يا جماعة مقطع هيك سريع كتير وبسيط لطيف أه الحقيقة عم تجي اسئلة كتير على النموذج المركب ماشي طبعا اول شي لا تكونوا بالصورة يا جماعة اول التصحيح بشكل عام التصحيح هو يضم ثلاث ابواب او ثلاث شقف الباب الاول هو التصحيح العكسي اللي هو وتد او علم الباب الثاني تصحيح عرضي معقد اللي هو الرايه مثلث قائم صاعد مثلث قائم هابط مثلث متساوي الساقين ومستطيل الباب الثالث هو المركب ماشي فغالبا هو هالكلام بيجي اثنين أربع، اربعة و وبي ماشي؟ اثنين أربعة بي فممكن طبعاً بي يكون مركبها ممكن يكون بي مركب أو ممكن طبعاً إذا كانت اثنين مركب فحتماً أربعة يا عرضي يا عكسي اذا كانت اثنين عرضي أو عكسي فأربعة ممكن تكون مركب وهكذا طيب يا جماعة المركب يعني يعني باختصار طبعاً الحمد لله أنا بدي أقدم لكم يا بإضافاتي يعني مش يعني يكون سهلة عليكم. هلا باختصار اذا نحن في عنا استاذ قمة قاع قمة مساوية ماشي؟ طبعا نحن اوريدي شو عنا هون؟ هدف اذا اذا هذا اذا هذا مش موجود كل هالكلام فارغ. المهم قمة قاع قمة مساوية اذا طلع من هون مثلث قائم صاعد. صح قمة قاع قمة مساوية قاع أعلى إذا طلع من هون قمة قاع قمة مساوية قاع مساوية مستطيل ولكن راح الأخ وأفل تحت القاع الأول بعد ما أفل بعد ما أفل هنا بعد ما أفل يتم تحويل هذا النموذج إلى نموذج مركب النموذج المركب دائما خمس موجات أو خمس أضلاع ضلع اثنين ثلاثة بينزل تكة أربعة وعندك خمسة أستاذ خمسة هي بطول ثلاثة خمسة بطول ثلاثة أو تمانية وثمانين يعني بين تمانية وثمانين والمئة وعشرة بالمية من تلاتة وطبعا هلأ في شي أمر بدي لكم عليه بعد شوي اللي هو بيمثل كمان من فضل رب العالمين إضافة مهمة كتير كتير اللي هي أنه 5-10% من النمازج المركبة حصرا من النمازج المركبة حصرا لأنه عندي هدف علوي 10% من النمازج المركبة حصرا تكون الموجة الخامسة تساوي 61% في المية إلى 88% بالمية من الثلاثة 61% الى 88% من 3 و90% 88 الى 110% من 3 هذا بالنماذج المركبه حصرا طيب بعدين طبعا هون بيطلع هلا هذا اول امر النموذج الثاني طبعا هلا بفرجيكم على الشارت ان شاء الله قمه قا قمة مساوية أم راح نزل لهون بعدين يعني عندنا ضلع اثنين ثلاثة وهون عمل أربعة يعني بهذاك النموذج أفل بالثالثة أما بهذا النموذج أفل بالخامسة بيروح بكمل شوي وبيطلع لأنه عندي هدف فوين الإقفال؟ بالثالثة ولا بالخامسة؟ إذا بالثالثة بيعمل أربعة خمسة إذا بالخامسة بكملها وبيطلع بهالبساطة بهالبساطة خلص هل هل هل هالشقفة هي خلصت؟ تعالوا نقفز على نموذج ثاني مثلا نموذج العلم أو الوتد أو whatever قمة قاع قمة مساوية طلع من هون قمة قاع قمة عفوا قمة أدنى قمة قاع قمة أدنى قاع إذا طلع من هون قاع أعلى معناتها رأيه إذا طلع من هون قاع مساوي معناتها مثلث قائم هابط إذا طلع من هون قاع أدنى يعني أفل تحته مش ما شرط ما بزيل أفل تحته فصار وتد لأنه ما لمس التابع راح نزل لمس التابع وطلع صار علم راح أفل تحت التابع شوف أستاذ عنا ضلع اثنين ثلاثة أفل تحت التابع بيطلع بيعمل أربعة وبينزل بيكمل خمسة وبيطلع خمسة بتساوي ثلاثة 10% و61 الى 88% من طول 3 الخامسه الموجه الخامسه بتساوي 61% الى 88% من 3 و90% الطول الخامسه بيساوي 88 إلى 110% من الثالثه ماشي لانه هذا تصحيح ماشي اختصار سلاسل خلصنا بهالبساطه ها تعال نجرب بالتشارت ليك وانا محضر لكم اياه أوريدي لانه يعني هالمره محضر أوريدي اما وقت بحلل معكم لا وقت بحلل معكم بدخل مباشره مثلي مثلكم. فمشان لانه هو قليل شوي ما يطلع، شوف استاذ ها قمه طبعا انا في عندي هدف هون ها لهيك طلع فعندي قمه قمة قاع قمة مساوية ما أفلت فوقها هلأ شوف أستاذ قمة قاع قمة مساوية ماشي نزل طلع اثنين ثلاثة عمل طلع الرابع وفل بالخامس بكمل وفين تعال نشوف الخامس شو طوله هل ترى طول 3 طول 3 ضبط ضلع 2 3 أربعة خمسين بهالبساطة يا جماعة يعني معناته إذا أنت هون في تأخذ بيع للواحد وستين في المية هو عشرة بالمية وستين في المية إلى 88 وثمانين. وثمانين في المية من 88% للمية وعشرة بالمركب حسن طيب استاذ لاحظ اللي جنبه لاحظ اللي جنبه اللي جنبه طبعا هون أفل بالخامسة أما اللي جنبه أفل بالثالثه قمة قاع قمة مساوية لأنه ما أفلت فوق الأولى ضلع 2 3 4 5 ضلع 2 3 4 5 تعال نشوف خمسة طول ثلاثة يا ترى شايفين يا جماعة ما وصلت ل 88 فهذه من التسعين في المي... من العشرة بالمية شايف؟ لانه انا عندي هدف علوي شايفين يا جماعة؟ شايفين؟ فلذلك انت بدك تنتبه انه المركب حصرا ممكن الموجة الخامسة لا تصيب الثمانية والثمانية بالمية الى مية وعشرة بالمية من التالية وطبعا في نماذج اخرى مثل العلم اللي رسمناه من شوي اللي هو هيدا. يعني القمه الثانيه هي اقل مش مساويه. اذا طلع من هون رايه إنه من هون مثلث قائم هابط وتد علام لا طيب راح قفل بالخامسه بكملها وبيطلع باختصار شايفين البساطه يا جماعه؟ خمس اضلع هذا الضلع كم موجه استاذ؟ خمسه ثلاثه خمسه ثلاثه خمسة، كذلك الامر هون خمسة، ثلاثة، خمسة، ثلاثة، خمسة، ثلاثة، خمسة، ثلاثة، خمسة، ثلاثة، خمسة، وهكذا ولكن يعني ما كتير شرط تنزل لتحت خلاص انت إيسا من هون إستاذ إيسا من هون وارتاح يعني ما كثير شرط ولكن يعني هلا انا للامانه انا والله بتزيل يعني يمكن زياده دقه شوي ف يعني بتقدر تلقط بشكل افضل طيب يا جماعه باختصار هي هذا النموذج المركب رسمناه بشكل لطيف هلا والله اعلم هذا النموذج كله بالشهر يتوقع رايق قمه قاع قمة ادنى قاع قمة ادنى قاع طبعا هو ما شرط يكون قمتين وقاعين ممكن يكونوا ثلاث قمم ثلاث قيعان اربع قمم اربع قيعان خمس قمم خمس قيعان تعال نجري يعني يعني بس طبعا هذا النموذج كل هالنموذج كله يا علم يا وتات تعال نجري روح انت من وتات قاع قمة قاع اعلى قمة اعلى بس ما ضربت بال بالتابع اول هدف هو اول قاع جابه تاني هدف من ادنى قاع الى اعلى قمة اثنى عشر سبعة وتسعين ما شاء الله تقريبا الدبل ماشي طيب يا جماعة هي باختصار طبعا نحن الأي يو دي يو اس دي محللينه اولريدي وما شاء الله تبارك الله لا قوة الا بالله عم يمشي بالضبط مثل التحليل اللي تم تحليله اولريدي مثل باقي الازواج الحمد لله عم يمشوا بالضبط يعني وهيك مقطع خفيف لطيف ظريف نحكينا فيه عن النماذج المركبة تفضلوا هي المقطع وان شاء الله تعالى بنشوفكم مقطع جاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته